La pandèmia no s'atura. Els professionals de la salut tampoc. I et necessiten. Tu que pots parar. Pare. Catalunya 2030. Generalitat de Catalunya.